السّلام علیکم آ, آج کے پیشنٹ ہیں بابا جی آئے ہیں میرے پاس آ, ان کا ایک تو بیک کا پرابلم ہے کچھ اور دوسرا ان کا جو مین پرابلم آ رہا ہے وہ ان کو سانس لینے کا ایشو آتا ہے بریتنگ پرابلم ہے ان کا آ, اس کو کچھ بہتر کیا ہے امید ہے کہ ان ان کو کافی حد تک ریلیف ہو جائے گا بہت جگہ ہے اس صورت میں اور بھلا <overstire> <irgendwelche> us ta سکتے ہیں بابا سیجا لیٹیا والا کیونکہ پھٹے آپ پہنی بہت زیادہ سکتے ہیں ہاں آپ کو دوہ سے دوہ سے دوہ سے دکھریں گے وہ منگیں نہیں آئے گی ہم ہے بار جو ہوتے تھا بار بہت بہت بہت پھر صحیح ہی تو سانس چڑھتی ہے اور یہاں پیر ہوتا ہے لیکن دل کے تو کنتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اور پیٹ کے بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو باقی تو پھر بسند ہی رہے گا سانس زیادہ چڑتا ہے لیسے ایران تیزب بیٹھے ہو پھر اتنا کوئی شو نہیں آتا سانس کا نہیں پھر نہیں ہوتا صرف کنتے میں آتا ہے کنتے میں آتا ہے سیری تو بہت زیادہ ہے اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے شاید اسی وجہ سے ہو جاتا the mm -hmm. شکریہ